الرحیم ہم لوگ سورہ عال عمران کا مطالعہ کر رہے تھے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ بیسٹ پریکٹسز اس میں اسپیشلی آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کا ایک مطالعہ کرنے کا طریقہ کار وہ بتایا کہ یہ صحیح طریقہ یہ ہے اور یہ اللہ کی کتاب یہ ہے اس کے بعد پھر آیات ٹین ٹو تھرٹی ٹو میں قدیم امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری وارننگ ان کو دے دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ آپ کے لیے جزا و سزا کا قانون ہے کہ اسی دنیا میں آپ کو قوم کی حیثیت سے جزا بھی ملتی ہے اور سزا بھی اگر وہ نہیں کرے پھر اللہ تعالیٰ نے 33 تھری ٹو کی آیات میں اہل کتاب کی ہسٹری میں تفصیل سے ان میں ایک فائنل وارننگ اس طرح سے کی کہ یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ السلام کئی دعوت کیا تھی اور آپ کیا کرتے رہیں اس میں جو پرانے بنی اسرائیل تھے وہ کیا کرتے رہے اور جو ایمان لائے تو وہ کیسے رہے تو یہ پورا آتے ہوئے پھر جو کرسچن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو آپ سے پوری ڈسکشن ہوئی اس کے بعد پھر 64-99 کے آیات میں جو اہل کتاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ بھی ایک فائنل وارننگ کی تھی یہ آپ پہلے پڑھ چکے تھے اس کے بعد پھر آیات ون کا مطالعہ آپ کر چکے ہیں کہ جس میں نئی امت مسلمہ کا تذکیہ نفس جس میں بتایا گیا کہ آپ کو کس سے بچنا ہے غلو نفسیاتی غلامی شدت پسندی فرقہ پرستی ان چیزوں سے بچنا ہے اور پھر صحابۂ کرام اللہ العم کو ذمہ داریاں دی گئیں کہ آپ نے یتیم کی دعوت کو پھیلانا اور یہی کام ہم پہ بھی ہے تو یہ سارے احکامات ہیں جو ہمارے لیے اس کے بعد پھر جنگ عہد ہوئی تو اس کی بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ان کے جواب اللہ تعالیٰ نے دیے اور سچ یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے اپنی سوشل اصلاح کو کیسے کرنا ہے اکنامکس کو کیسے چلانا ہے اس میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرنا یہ احکامات بھی تھے یہ آتے ہوئے آپ نے یہ سٹڈی کر چکے اب ہم اختتام میں آخری جو گیارہ آیات ہیں ون نائنٹی ٹو ٹو کی اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ایمان اور دعا یعنی اللہ تعالیٰ نے اکثر صورتوں کے اینڈ میں ایک دعا ہمیں سکھا دی گئی ہے کہ جس سے ہمیں کرنا ہے تو لیکن یہ ڈیٹیل اب میں کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے جسٹ ایک بیک گراؤنڈ میں یہ بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا تھا تو اس کا پھر رزلٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا آپ کے لیے کہ جناب آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے دین کی دعوت دینی ہے اور یہ پورا میسج پہنچانا ہے اس میں تکلیفات آپ کو آئیں گی تب بھی آپ کو یہ صبر کرنا ہے یہ پورے تھے پھر جو کوشچن آنسرس تھے کرتے کرتے آپ پڑھ چکے ہیں 189 میں تو یہ ایک وہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا رزلٹ اب رزلٹس کو دیکھیے تو یہ جنگ خندق اس کے بعد ہو یعنی جنگ وہ تو ہوئی تھی ہجری کو تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب آپ کی یہ معاملہ آپ کا ہونے لگا تو تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ جناب آپ کی رسپانسبلیٹیز یہ ہیں اور آپ کو اس طرح سے یہ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ پورے عرب کے جو لوگ ہیں بہت سارے وہ پورے قبیلے اکٹھے ہو کے اور وہ مدینہ منورہ پہ انہوں نے حملہ کیا تو اس کی تفصیل یہ ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معاملہ کیا کہ ان سب کو ایک ٹھنڈی ہوا کے ذریعے ان سب کو بھاگنا پڑا اور یہ سب چلے گئے تھے بلکہ تب تو یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت وہ لیڈر تھے مکہ والوں کے تو ان کا یہ ہوا تھا کہ وہ ایسے گھبرا گئے تھے کہ وہ اٹھ کے اور بڑی تیزی سے جناب چلے اور پھر ان کو یاد آیا کہ میں نے اپنے اونٹ پہ تو بیٹھ گیا ہوں چلا بیٹھا ہوں لیکن اس میں تو رسی ابھی ہسی ہوئی ہے تو تب انہوں نے تلوار سے اس کو کاٹا اور نکلے تھے تو یہ حالت ہوئی تھی. اس کے بعد پھر سیون ہجری میں جو سکس ٹونٹی نائن سی ای میں ہوئی تو یہ جنگ خیبر ہوئی جس کو پہلے پڑھ چکے کہ اس میں بنی اسرائیل کے لیے ایک فائنل معاملہ ہوا اور ان کے ساتھ پوری ان کی طاقت ختم ہو گئی اس کے بعد پھر 8 ہجری میں سکس تھرٹی سی پیریڈ تھا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا جب مکہ فتح ہوا تو پھر پورے عرب کے لوگ بغیر کسی جنگ کے ایمان لائے تو دیکھیے امان عرب امارات کویت قطر بحرین یمن یہ سارے ممالک آ گئے یہ ایٹ ٹو ٹین ہجری میں اور تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ یہاں پہ اعلان کیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جناب یہ صورت حال اور یہ رزلٹ ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پھر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس کے بعد پھر یہ ہوا اگلے ریزلٹ صحابہ کرام پہ ہوئے کہ تب تو پھر یہ ہوا کہ فوری طور پر کچھ لوگوں نے نبوت ہونے کا دعویٰ کر لیا تھا اور یہ جالی تھے تو ان کو 11 ہجری میں ان کو بالکل سزا آئی اور یہ تباہ ہو گئے اس کے بعد پھر 12 ہجری سے عراق فتح ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد پھر 15 ہجری تک ایران فلسطین لبنان مصر سب فتح ہو چکے تھے پھر ففٹین ٹو تھرٹی ہجری اور یہ آپ عیسوی کیلنڈر میں بھی دیکھ لیں یہی سیم ٹائم ہے اس میں یہ ہوا کہ یہ تاجکستان اسبکستان ترکمانستان افغانستان لیبیا تیون سلجیریا مراکش تک کے علاقے یہ فتح ہو گئے اب یہ صحابہ کرام رضی العلم کا معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا ان کا معاملہ اس کے بعد تو خیر آپ اس دنیا سے چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ایک ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی حکومتیں آپ نے ختم کر دی تھی کہ یہ لوگ کیونکہ یہ لوگ جبرن مذہب پہ رکھتے تھے لوگوں کو کہ ان کو آزادی نہیں تھی کہ وہ آزادی سے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو مان لیں تو ان کو اجازت نہیں تھی اس لیے یہ پورا آپریشن ہوا اور یہ آ کے ختم کر دیا کہ جناب آپ اپنے دل سے جو سمجھتے ہیں ویسے آپ عمل کریں اس کے بعد پھر بہرحال جنگیں ہوئیں اور پھر صابۂ کرام کے بعد یہ ہوا کہ سندھ پنجاب اسپین کا پیریڈ نائنٹی ٹو ہجری جو سیون فورٹین سی ای جی میں یہ واقعہ ہوا پھر اس کے بعد مسلمانوں نے دیگر ممالک میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی دعوت کو پھیلایا تو آپ یہ دیکھیں 900 ہنڈریڈ 1100 ہجری کے پیریڈ میں ملیشیا انڈونیشیا سری لنکا بنگلہ دیش پھر فلپین چائنا اور درمیانی افریقہ کے علاقے سب میں دعوت پہنچی اور سب ان کی بہت بڑی تعدادی مان لیا اس کے بعد پھر ہمارے زمانے میں یہ ہوا کہ 1200 ہنڈریڈ 1400 ہجری جس کو 1822 سے لے کے میں نے جان بوجھ کے 240 لکھا ہے ورنہ یہ 219 ہے سی تو لیکن یہ مسلسل یہ دعوت کا سلسلہ جاری ہے جو یورپ امریکہ آسٹریلیا جاپان کوریا اور جنوبی افریقہ کی طرف یہ دعوت پھیلتی گئی تو یہ ہسٹری ہے کہ جو رزلٹ آ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتایا تھا کہ آپ کو فتح ہوگی اب آپ یہ دیکھیے اگر آپ اس کو اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت صرف اتنی سی تھی یہ یا تھا یہ بس اتنی سی حکومت لیکن ٹین ہجری میں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہاں پہنچ گئی تھی یہ جزا ہے کہ جب انہوں نے اور صحابہ کرام نے نیکمل کیا تو ان کو اجر ملا اور یہ بہت بڑی سپر پاور بن گئے لیکن اس وقت دو سپر پاورز تھیں جو کہ یہ ایران اور پھر رومن امپائر یہ پورا یہ سارا ایریا ان کا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط کے ذریعے ان کے بادشاہوں کو بتا دیا تھا آپ کی وارننگ ہے اب آپ کی اگر ایمان لائے تو آپ کی حکومت رہے گی ادروائز آپ پھر اس دنیا سے نکل جائیں گے اور یہی ہوا پھر صحابہ کرام رضی الن نے یہ آپریشن کیا اور آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں یہ یہاں تک مسلم دنیا تھی لیکن بکر عمر اور عثمان ردی العن کے زمانے میں یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو جو یہ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے گرے کلر کی تو یہ پورا فتح ہو گیا تھا اور پھر حضرت معویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر بعد کے جو حکمران تھے انہوں نے یہاں تک اسپین تک اور اس طرف آئیے تو ترکمانستان اور افغانستان اور پاکستان کا بڑا حصہ یہ سب فتح ہو گیا اس کے بعد باقی سارے غیر مسلم دنیا تھے وہاں پہ دعوت پھیلانے لگے اور جو بھی ایمان لے آتے فوراً آ کے امیگریشن کر کے وہ آ جاتے تھے اور یہ چلتا رہا سلسلہ اور آج کے زمانے تک پہنچتے ہوئے اب تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچ گیا تو یہ صورتحال اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے قرآن مجید کی جو سب میں پہنچ گئی اب تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیکنالوجی ہمیں سکھا دی کہ جس سے ہم آن لائن کے ذریعے ہم یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا پورا میسج پہنچا رہے ہیں تو یہ دیکھیے یہ صورت حال ہے اب یہاں پہ سورا عال عمران ختم ہوتی ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور دعا سکھا دی تو آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ان فی خلق سماواتی ولردی وختلاف لئی لی ون نہاری لایا یا عقل کے اندھے اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے ثبوت مانگتے ہیں ورنہ حقیقت یہ کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کی باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت ثبوت ہیں جو بصیرت والے یعنی اب یہ اگر پچھلی آیات آپ نے پڑھی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ سوال کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ واقعی رسول ہیں تو جناب یہ پروف ہمیں دکھائیے کہ یہ ہم قربانی کریں اور آسمان سے آگ اس کو کھا جا تو یہ کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جناب یہ اس طرح کے معذے کے ذریعے تم ایمان نہیں لاؤ بلکہ لاجیکلی سوچتے ہوئے دیکھو کہ اس پوری کائنات میں ہر طرف یعنی آسمان کی گلیکسیز اور یہ سب کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا آپ اس کے لیے خود آپ سائنس میں پڑھ سکتے ہیں فزکس اور کیمسٹری میں کہ ہر چیز کیسے کنٹرول میں تو اب آپ بتائیے کہ اگر ایسی کوئی ہزاروں لاکھوں گاڑیاں ہوں اور اس پہ کوئی ڈرائیور نہ اور یہ چل رہی ہوں تو اس کے بعد تو ایکسیڈنٹ ہی ہونے ہیں نا لیکن کائنات میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو اس سے یہ پروف ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے जो یہ بتایا کہ جو इस ہیں وہ اس लेते اس پروف کو سمجھ لیتے ہیں اب اس کی مثال دی گئی اللہ زینسکر اللہ قیام جنوبر ان کے لیے وہ کھڑے بیٹھے اپنے پہلووں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی خلقت میں غور کرتے ہیں ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے رب آپ نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے سو ہم کو دوزخ کے آذاب سے بچا لیں پھر یہ دعا کرتے ہیں رب نا کا من تدخل نارا فقط اخذی وما و مالت من انصار اے ہمارے رب آپ نے جسے دوزخ میں ڈالا ہے اسے حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دی ہے اور وہ ایسی جگہ کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا تو یہ اگر جب ہم غور کرتے ہیں, میں آپ کو ایک سجیشن یہ دوں گا کہ رات میں جس وقت بالکل اندھیرا ہوتا ہے تو آپ چھت میں جا کے لیٹ جائیے گا اور پھر آپ آسمان کو دیکھیے گا اور اسی طرح زمین میں بھی آپ دن میں کسی وقت سفر کرتے ہوئے آپ جائیے گا تو دیکھتے ہوئے غور آپ کو خود سامنے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو کنٹرول کر جس سے یہ کنفرم ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہی ہے اگر زیادہ ہوتے تو آپس آپ میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ایسا کچھ نہیں ہے سب کنٹرول اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہے تو تب ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپ نے بے مقصد یہ سب کچھ نہیں بنایا بلکہ یہ بڑے کام کی چیز ہے بڑے پلاننگ کے ساتھ ہے تو اللہ ہمیں آپ اس عذاب سے بچا لیجئے گا ہم آپ کے عین ایمان اور عمل صالے کے لحاظ سے ہم آپ ہی کے مطابق عمل کریں تو یہ ہم دعا کریں اور یہ کرتے رہنے چاہیے تو یہ پھر مزید اس دعا کو فرمایا ربنا اننا سمعنا عنا ینادی یونادی ان عامن برب کم ربنا فع لنا ذنوبنا بنا عنا ظنو بنا و کفر و توفنا ملعبرار اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتے تھے کہ لوگوں اپنے رب کو مانو تو ہم نے مانا اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اے مالک ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے مفادات بندوں کے ساتھ موت دے, دے تو یہ ہے ہماری دعا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے جو پکارنے والے تھے جنہوں نے پکار کر اس قرآن کو ہم تک پہنچا دیا اب آگے ڈسیجن ہم نے تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری مدد کر دے جو غلطی کریں آپ بخش دیجئے اور یا اللہ ہم برائیوں کو بچ سکیں پھر اس کے بعد مزید یہ دعا ہے کہ رب نا ما ماں وعطنا اللہ رسولی کا ولا تخذینہ یوم القیامتی نقلاٰ تخلف المیاں اے ہمارے رب اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے آپ نے ہم سے کیے ہیں وہ ہمارے لیے پورے کر دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں تو یہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے رسولوں کی جو میسج ہے اس کو ہم ایمان لے لا چکے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں تو یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اس رسوا سے بچا لیجئے گا تو اب یہ دعا ہے اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ پھر دیتے ہیں فست جب الحم انیلا لَا عمل عمل من کم من ذکر او انسا بادم مم بادن فلین حاجر و اخرجو من دیا ریم و اظوفی صبیلی و قوۃلو و قطیلو لفر عَنْهُمْ سیات وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ ہم جناتن تجری من من عند اللہ وََََََََََََ حسن الثواب سو اس کے رب نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ مرد ہوں یا خواتین میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہیں کروں گا تم سب آپس میں ایک ہی ہو لہذا جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ان کی گناہ میں ان سے دور کر دوں گا اور ان کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ اللہ کے ہاں سے ان کی ہے اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے تو یہ کنفرم بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جناب آپ ایمان لے آئے آپ نیکمل کی ہے تو آپ نے جو کچھ ایفرٹ کی جو صحابہ کرام نے کی تھی کہ ہجرت کی اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئے جہاد ہو, میں آئے اور شہید ہو گئے اور آپ کو تکالیف بھی برداشت کرنی پڑی فرمایا کہ کنفرم کہ آپ کے گناہ میں نے معاف کر دیے اور اب آپ این اس باغوں میں جائیں گے جو جنت ہے جس میں ان لمیٹیڈ بینیفٹس ہوں گے ان لمیٹیڈ بینیفٹس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں تو انسان کو جتنا سمجھ میں آتا تھا وہ ان کو بتا دیا گیا کہ ایسے باغ اور نہرے ہوں گے اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی میں ہمیں جو کچھ سکھا دیا طریقے تو اس سے بھی زیادہ اچھی کوالٹی کے ہمیں ملیں گے یعنی ایک اگزامپل ہے یہ میرا اپنا قیاس ہے ظاہر ہے کہ یہ قرآن پاک میں نہیں ہے کہ جیسے جسٹ لائک like کہ آپ جنت میں پہنچیں گے اور آپ کا دل چاہے گا کہ جی ہمیں جیسے جہاز ایسا مل جائے کہ میں اگلی گلیکسیز میں جاؤں اور جا کر دیکھوں تو یہ بھی آپ کو مل جائے گا آپ خود چلا کے چلے جائیں گے آپ کا دل ہوگا کہ کھانے کو کچھ ملے فوراً کھانا آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا جاؤں پہ بھی آپ ہوں. تو کریں آپ کو اگر علم کا شوق ہے تو آپ کو نئے نئے علوم آپ کو سکھائے جائیں جیسے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں بھی کر کے دکھا دیا کہ देखो دیکھو ایسے तुम्हें تمہیں ملنے یہ تو بہت مینر ہیں جو تمہیں ملیں لیکن اس سے بہت اچھی کوالٹی کے آپ کو آخرت میں ملنے تو یہ بتا دیا اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو غلطیاں ہیں وہ بھی بتا دی کہ ایک اثر کیا ہوگا لا یغر لا یغرََََََََََ كا تكل بلدينا كفرو فل بلات متال ثم واہم جہنم وبى اسلميہ اس ملک کے شہروں میں منکروں کی یہ چلت فرت تمہيں کسی مغالتے میں نہ ڈاليں یہ تھوڑا سا لطف ہے پھر ان كا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ كيا برى جگہ یعنی اب یہ صحابہ کریں کو بتایا گیا کہ آپ کے سامنے جو کفر کر رہے تھے اور آپ پہ تکلیف کر رہے تھے تو ان کے لیے پھر اس کچھ عرصے کے لیے ان کو بس کچھ نہ کچھ لطف ہے کہ جو انجوائے کر رہے ہیں لیکن اور پھر یہ مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور بڑے کئی کئی ممالک میں جاتے ہیں اور بزنس کرتے رہتے ہیں تو یہ اس میں آپ کو کوئی مغالطہ نہ ہو کہ ان کا رزلٹ جہنم ہے اور وہاں پہ بہت بری طرح ان کو سزا جو ہے وہ تیار ہے ان کے لیے تو اس لیے اب یہ سامائے کرام کو بھی کلیئر ہو گیا ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ بھی جو دین کی خدمت کے لیے جو جو کوشش کر رہے ہیں جو تکلیف ہمیں ہوتی ہیں کبھی ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو اس سب کا اجر ہمارے لیے کنفرم ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے پھر یہ جہنم ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ ایڈوانٹیج اس زندگی میں ان کو مل رہا ہے کہ یہ ایگزامس ہیں اس ایگزامس کے اندر ہمیں بہت لمبا پیریئڈ ہمیں لگ جاتا ہے سیونٹی ایٹی ایئرس اور اس میں بیٹھے بیٹھے ہم جو ایمان اور عمل کرتے ہیں اسی کا رزلٹ ہے جو کہ ہمیں جنت میں یا جہنم میں جو ہم نے کرنا ہے اس کا رزلٹ ہے اور ہمارے لیے اور صحابہ کرام کے لیے بھی بتا دیا گیا لاکنزین تقو رب لہم جنات تجری تختی النہارو خالدین عند نوظلم وما عند اللہ, وما اللہ خیر ابرار اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کے ہاں سے ان کے لیے پہلی مہمانی اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر یعنی ہم مہمان ہوں گے اللہ تعالی اور انلمیٹیڈ بینیفٹ ہمیں مل جائیں اتنے انلمیٹیڈ کہ جس میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ہم پہ کوئی ایک افسوس ہوگا کہ یار کیا کر بیٹھا اور نہ ہی فیوچر میں کوئی ایک کوئی رسک مینجمنٹ ختم ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ اصل زندگی اور پھر آخری آیات میں پھر اہل کتاب کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ان کے اچھے لوگ بھی ہیں تو ان کا رزلٹ کیا ہوگا اور اہل ایمان نے کیا کرنا ون کتابِ لمن وماضل وماضی خاش یشتر قلیل حجر انََََََََََ اللہ سری الحساب ان وفادار بندوں سے اہل کتاب بھی خالی نہیں یہ حقیقت ہے کہ ان اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو اس سے پہلے ان کی طرف نازل کی گئی تھی اللہ سے خبردار رہتے ہوئے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے وہ بہت جلد انہیں مل جائے گا اس لیے کہ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگا انہیں اہل کتاب میں اچھے لوگ تھے اس کی ایک ایگزامپل ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ یہودی تھے اس طرح کرسچنس میں ایگزامپل آپ دیکھ لیجیے نجاشی نجاشی جو ہیں یہ ان کا ٹائٹل تھا کہ یہ افریقہ کے بہت بڑے علاقے کے بادشاہ تھے تو یہ ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں کوئی کرپشن نہیں انہوں نے کی اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رہے اور پرانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی تورات زبور انجیل ہے اس پر بھی ایمان جاتے رہیں تو ان کے لیے یہ کنفرم ہے کہ ان کا اجر ہے اور یہ اجر انہیں اسی دنیا میں بھی مل گیا کہ اب یہ دیکھیے کہ جیسے نجاشی صاحب کی حکومت قائم رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میں نے جو میسج بھیجا انہوں نے قبول کر لیا ہے تو بس اب آپ نے کبھی ان سے جنگ نہیں کری اور اس کے بعد وہ نجاشی جو ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوت ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کے لیے نماز جنازہ وہاں پہ کی تھی جس میں ان کے لیے دعائے مغفرت اور پھر اگلے جو ہیں وہ بھی اچھے رہے کہ آپ صحابہ کرام مسلسل افریقہ جاتے رہے اور وہاں دعوت کے ذریعے پورا میسج پہنچتا چلا رہا آپ امیجن کریں کہ یہ اس حد تک یہ دعوت پھیلی ہے اور پھر جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ان کو بتا دیا گیا طریقہ کہ یا یو الزینہ مسب رو و ثابر اہل ایمان آخری فتح تمہاری ہوگی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرو اپنے حریفوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ مقابلے کے لیے تیار رہو اور تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب رہو تو یہ رزلٹ بھی بتا دیا جی اہل ایمان آپ کا یہ ہوگا اور یہ بھی آپ ہسٹری میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں ابھی آپ دوبارہ دیکھ لیجئے اچھا تھوڑا تو یہ بتا دوں اہل کتاب میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے کافی ایک فائنل وارننگ دی تھی تو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ ان کے لیے پورا اجر بھی ملے گا یہ بھی بتا دیا اور اہل ایمان کے لیے ان کے لیے صبر صبر کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف بھی آئے گی تو آپ نے اپنے ایمان پر قائم رکھنا ہے اور پامردی کے ساتھ آپ جہاد کرنا تو یہ وہ رزلٹ ہے یہ آپ دیکھیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جو محض ذرا سے اس مدینہ منورہ میں تھی آپ کا میسج سارے بڑی سپر پاورز دونوں میں پہنچ گئی اور ان کی جتنی اور چھوٹی حکومتیں تھیں وہاں پہ, پہ پہنچ گئی تو پھر اس کے بعد یہ علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور پھر صحابہ کرام نے یہ دیکھیے یہ پورا علاقہ یہ پورا فتح کر چکے تو آپ امیجن کریں اچھا اس کے بعد باقی ممالک میں دعوت پھیلتی گئی پھیلتے ہوئے پورے افریقہ اور پھر انڈونیشیا ملیشیا چائنا اور آج ہمارے زمانے میں امیرکا یورپ اور آسٹریلیا تک پہنچ گئی تو یہ دیکھیے کہ یہ رزلٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت کے اندر بتا دیا گیا اور رزلٹ اس کا گیا تو یہ تو اس دنیا کا اجر ہے آخرت میں اس کا اجر ان ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے اب یہ سورہ عالِ عمران مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں پھر صورت النساء اور صورت المائدہ کی سٹڈیز کریں گے کہ جس میں پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کرنے کے کام یہ ہمارے لیے رسپانسبلیٹیز اور شریعت کے احکامات تفصیل سے آئیں گے بہت سا حصہ صورت البقرہ میں اور صور عالِ عمران کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں بکلی اگلی آیات میں اگلی صورتوں میں انشاءاللہ مزید ہم سٹڈی کریں گے ابھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے تو بلا تکلف آپ بھیجیے تاکہ آپ کی یہ خدمت کی جا سکے کہ اس کے ایکسپلینیشن وہ کر لوں گا انشاءاللہ اللہ جزاک اللہ خیر واسن ال